بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردت أن تكون هذه الحلقة هي حلقة فاصل ثم نواصل حلقة توضيحية وردا على بعض التساؤلات توضيحا في الحقيقة أولا وقبل كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا اغفر لنا وارحمنا واعف عنا انك انت العفو الكريم فهذه رساله بسيطه للمتابعين اولا انا الهمني الله سبحانه وتعالى بعضا من من التاويل للرؤيا ثم ان الرؤيا في حد ذاتها هي رسالة من الله سبحانه وتعالى رسالة مشفرة مثل القرآن وعندما تكون رسالة مشفرة من الله فلا يستطيع فتحها أي كان لا يستطيع أن يفسرها ويؤولها أي كان وجدت على اليوتيوب هناك من يؤول الرؤى نعم هناك من أتاهم الله سبحانه وتعالى كرامة في ذلك وعلما بذلك الى درجات متفاوتة كل حسب معرفته وهم يجتهدون في الحقيقة ويتحدثون خاصة الموضوع الأكثر مثلا متابعة واهتماما من الناس هو موضوع خروج الولي الختم من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الموعود في كتابه وبحسب أحاديث رسول الله بخلافة خلافة كبيرة لأمة عظيمة وهذا وعد حق في الحقيقة إن الله سبحانه وتعالى ألا إن وعده هو الحق وهو لا يخلف الميعاد ثانيا أردت أن أشكر عديد المجتهدين من الذين يجتهدون فيه من العلماء فيه من الباحثين المفكرين وأقول كلمة صراحة أنا لست إلا مجتهدا درست الرياضيات والفيزياء العلوم الطبيعية مستوىه جامعي الحمد لله على ما آتاني في الحقيقة أنا لا أدعي أي شيء <تصفيق> أنا لا أبتغي إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى ولا أدعي ما يدعيه العديد أو يشكون فيه أو يذهبون بمخيلتهم إليه فتوضيحاً حول مسألة الإمام الختم هو رجل سيبعثه الله سيمكنه سيمكنه من الأسباب لجمع شتات هذه الأمة المتفرقة. نعم، أمة المتفرقة تفرقت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تفرقت بكيد الأعداء. تفرقت بالذين يكرهون كتاب الله. الناقمين والحاقدين تفرقت بالفتن. تفرقت لأجل في الحقيقة مسائل عقائدية وسياسية أيضا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ما حدث وأصبح العديد بعد بعد الرسول الكريم وبعد الفتنة يلجأون إلى أساليب عديدة التحريف، تحريف الحديث فما حتى من وصل منهم إلى تحريف القرآن محاولة تحريف القرآن لكنه محفوظ من الله سبحانه وتعالى هناك من استنعى أحاديثاً وروايات وهناك من يدعي كتاباً ترك وتحدثوا عن آل البيت رضوان الله عليهم هم من الشجرة الطيبة وهم من الشجرة المباركة هم من شجرة نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قذف فيهم نوراً وقذف نوراً في أنبيائه وقذف نوراً في عباده الصالحين ويقذف فيكم نوراً أصلاً يقذف فيكم نوراً إذ أنتم اتبعتم كتاب ربكم وإن أنتم جاهدتم نفسكم فجهاد النفس هو أعظم جهاد عند الله سبحانه وتعالى فشتات الأمة تسببت فيه من تاريخياً حسب ما قرأنا عبد الله بن أبي سبأ وغيره من الذين آه لم يعجبهم أن هذه الأمة ستصبح عظيمة وستعلو، لكن وعد الله حق، فهذا الشتات في الحقيقة لا نريد أن يتواصل، فما ذنبنا نحن اليوم كمسلمين ومؤمنين بالله؟ ما ذنبنا؟ ما ذنبنا؟ ما الذي اقترفناه حتى نتفرق؟ إذ كانوا أخطأوا، إذ كانوا زاغ الشيطان بينهم في يوم من الأيام وتخاصموا على الحكم والسلطة ما هو ذنبنا نحن؟ ما ذنبك أنت شيعي تتبع الشيعة؟ ما الذنب, الذنب الذي اقترفته؟ حتى وما الذنب الذي اقترفه السني؟ أو الجماعة؟ أو الصوفية أو المعتزلة؟ أو هذه الفرق التي كثرت؟ ما ذنبكم؟ في الحقيقة لا ذنب لكم والله مبرئكم ما حصل في تلك السنوات إذا عد إلى الله عد إلى كتابه لا تصدق كل شيء هناك أحاديث صحيحة لرسول الله وهناك المتواتر وهناك الضعيف وهناك وهناك وهناك لذلك جعل الله لك كتابا وحفظه من التحريف حتى إذا زغت أو شككت في شيء ما تعود إليه لأن فيه علماً وفيه حكمة بالغة بالنظر فلتكونوا أمة واحدة متحدة ليس لكم ذنب فيما فعله غيركم وانفصلوا وتعاركوا هذا ليس ذنبنا في الحقيقة مرت عليه أزمان وأزمان فعودوا إلى الله للكلمة الواحدة إلى حزب الله سبحانه وتعالى ألا إن حزب الله هم الغالبون والله نزل في الأحزاب وفي هذه الشيعات وهذه الفرق والجماعات آيات بينات لا أريد أن أعود عليها أو أتكلم فيها هي من رب العالمين من ربكم الذي سيحاسبكم فرادا بما جئتم لن يحاسبك مع فلان أو فلان لن يحاسبك مع أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهم ومع علي رضوان الله عليه ولن يحاسبك أنت مع فاطمة وعائشة رضوان الله عليهم ليس لكم ذنب في الحقيقة لا تفرقوا لا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها أنتم بتفرقتكم هذه على شفا حفرة من النار من جهنم والعياذ بالله عودوا إلى صوابكم عودوا إلى كتاب ربكم واتركوا هذه المذاهب وهذه الأحزاب إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام أنا لا أقول لكم أني فلان أو فلان أو لي شأن أنا أبحث عن شأني عند الله سبحانه وتعالى وهذه القناة بحسب رؤيا كتبت لي لن تدوم إلا ثمانية أشهر وعشرة أيام من تاريخ بداية الشهر القمري شعبان فأنا في الحقيقة لست طامعا في مال أو جاه أو شهرة أنا لست إلا عبد لله فقير فاتبعوا ما أنزل الله وعودوا لرجدكم ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إلى متى هذا الحال إلى متى ونحن نتصارع وتركنا علم ربنا تركنا ما أوصانا به رسولنا الكريم عودوا لرجدكم واتحدوا وكونوا كالجسد الواحد إذا تداعى منه عضو إذا مرض منه عضو أو أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى في النهاية أتمنى من الله أني أوصل لكم ما ألهمني الله بعلم وحكمة ولذلك فهذه القناة والتي لن تدوم إلا وقتاً محدداً علمه عند الله فأنا أطلب منكم أن تنيروا سبيل غيركم بشتى الوسائل أنشروا على الفيسبوك، على الأنستجرام، على تويتر على ما مكنكم الله منه حتى تبلغوا بلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية آية واحدة آية لأنها آيات لأنها معجزات حقا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بلغوا الا فبلغوا الا فبلغوا